Ένα από τα πρώτα βιβλία αυτοβελτίωση που διάβασα ποτέ ήταν το βιβλίο «Πλούσιος μπαμπάς, το Χωσ Μπαμπά του Ρόμπερ Κιωσάκη. Το διάβασα στα 22, μου 23, πριν από 18-19 χρόνια, και από τότε το έχω συστήσει σε πάρα πολλού φίλου, συνεργάτε και πελάτες μου. Είχα την τύχη να αποκτήσω μια πολύ καλή κατανόηση του πώ δουλεύουν τα οικονομικά, πώ να διαχειρίζομαι τα χρήματά μου, και από τότε παίρνω αποφάσει για το πώ θα επενδύσω ή θα ξοδέψω τα χρήματά μου πολύ διαφορετικά από ό,τι πριν. Καλά όχι πάντα, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. Αλλά τουλάχιστον πλέον, από τότε δηλαδή, είμαι πολύ πιο συνειδητοποιημένος όσον αφορά τις επιλογές μου σχετικά με τα οικονομικά και πού με οδηγούν αυτές οι επιλογές. Σε προηγούμενο βίντεο, το οποίο μπορεί να το δεις εδώ αν το βλέπεις στο κανάλι μου στο YouTube ή στην περιγραφή αυτό το βίντεο που βλέπει τώρα, θα βρει links από βίντεο που είχα κάνει παλιότερα, στα οποία μιλούσα για τι 3 ιδέε για την αποταμίευση και ένα άλλο βίντεο, στο οποίο μίλησα για 10 ιδέε για να μπορέσει να ξεχρεώσει. Σε αυτό το βίντεο, θα μιλήσουμε για 5 βασικέ ιδέε που αναπτύσσονται στο βιβλίο PLUESHER BUMBASH στο ΧΟΣ Μπαμπά και πώ αυτέ οι ιδέε μπορούν να σε βοηθήσουν να αποκτήσει καλύτερη κατανόηση των χρημάτων. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σα, είμαι ο Θαβρή Αραμπατζή, διοργανωτή του τρίωρου σεμιναρίου Internet Marketing και Online Επιχειρηματικότητα και δημιουργό του GreekCoach.gr. Και αυτό που κάνω είναι να αναλαμβάνω επαγγελματίε και επιχειρηματίε σχετικά με τη στρατηγική του στα social media. Το βιβλίο Κλούσο Μπαμπά είναι μια αλληγορική ιστορία του Ρόμπερ Κιγιοσάκη και των δύο μπαμπάδων που είχε και πώ, μεγαλώνοντα μαζί του, σχημάτισε τι απόψει του σχετικά με τα οικονομικά και τα χρήματα. Ο φτωχό μπαμπά είναι ο βιολογικό πατέρα του Κυριωσάκη, ένα καθηγητή πανεπιστημίου. Ο πλούσιο μπαμπά είναι ο μπαμπά του καλύτερου φίλου του Κυριωσάκη, ένα πλούσιο επιχειρηματία που έχει δεκάδε επιχειρήσει. Οι δύο αυτοί οι μπαμπάδε, λοιπόν, έδιναν συμβουλέ για τα χρήματα που έρχονται σε αντίθεση μεταξύ του. Ο φτωχό μπαμπά πιστεύει ότι θα πρέπει να εργάζεσαι για να κερδίσει χρήματα σε μια σταθερή δουλειά με ένα σίγουρο μιστό, και ότι αν έχει πλούτο. Αυτό εξαρτάται κυρίω από το background τη οικογένειά σου. Πίστευε επίση ότι για να επιβιώσει οικονομικά και για να συγκεντρώσει πλούτο, θα πρέπει να διαβάζει βιβλία ή άρθρα άλλων πετυχημένων. Ο πλούσιο μπαμπά, από την άλλη, συμβούλευε τον κ. Σάκη να βρει μια δουλειά για να μάθει τι απαιτούμενε δεξιότητε για να γίνει επιχειρηματία και ότι ο πλούτο έρχεται από την εμπειρική μάθηση και από τι πολλαπλές πηγέ εισοδήματο, όχι από θεωρία ή από μία πηγή εισοδήματο. Ενώ ο φτωχό μπαμπά τον ενθάρρυνε να δουλέψει σκληρά για να ανεργηθεί στη σκάλα μια εταιρεία ή επιχείρηση, ο πλούσιο μπαμπά του πρότεινε να αποκτήσει τη δική του σκάλα. Αν και κάποιε από τι συμβουλέ στο βιβλίο είναι αμφιλεγόμενε, ωστόσο το βιβλίο προσφέρει κάποια σημαντικά μαθήματα που μπορούν να είναι χρήσιμα σε κάποιον που ψάχνει να δει πώ θα διευρύνει τι γνώσει και τι απόψει του γύρω από τα χρήματα. Γράψτε μου στα σχόλια, εσύ έχει διαβάσει το βιβλίο, και αν πώ το βρήκε. Βρήκε κάτι χρήσιμο, σε βοήθησε κάπω. Ή σου βάλει και διάφορο, Γράψε μου την αποψή σου στα σχόλια. Αν είσαι για πρώτη φορά στο κανάλι μου, κάνε εγγραφή πατώντα το κόκκινο κουμπί, πάτε και το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Είναι σημαντικό για μένα να το κάνει αυτό και θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα δηλαδή. Επίση, στην περιγραφή του βίντεο θα βρει τα links για τα βίντεο που ανέφερα πριν από λίγο ή για οτιδήποτε άλλο αναφέρω σε αυτό το βίντεο. Πάμε λοιπόν. 5 βασικέ ιδέε από το βιβλίο Πλούσιο Μπαμπά, τοχό μπαμπά. Νούμερο 1. Οι πλούσιοι αγοράζουν στοιχεία του ενεργητικού, όχι στοιχεία του παθητικού. Ένα στοιχείο του ενεργητικού είναι κάτι που βάζει χρήματα στην τσέπη σου, όπω όταν αγοράζει ένα σπίτι και τον νοικιάζει σε άλλου. Ένα στοιχείο του παθητικού είναι κάτι που σου κοστίζει χρήματα ή χάνει την αξία του με τον καιρό, όπω ένα ακριβό αυτοκίνητο ή μια τηλεόραση. Ο και λέει ότι αυτά τα δύο χρειάζεται να είναι πολύ συγάθο στο μυαλό σου και ότι οι πλούσιοι αγοράζουν, επενδύουν σε στοιχεία του ενεργητικού και η φτωχή έχουν στην κατοχή του στοιχεία του παθητικού και η μεσαία τάξη έχει στοιχεία του παθητικού, αλλά νομίζει ότι είναι στοιχεία του ενεργητικού. Νούμερο 2. Ο οικονομικός αλφαβητισμός μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω τη εμπειρία. Ο πολύ καλά μορφωμένος φτωχός μπαμπάς έλεγε διάβασε καλά, να γράψεις καλά, να περάσεις σε μια καλή σχολή, ώστε να βρεις μια καλή δουλειά σε μια καλή και μεγάλη εταιρεία, με ένα καλό και μεγάλο μισθό. Ο πλούσιο μπαμπά από την άλλη έλεγε ότι ο πιο σημαντικό στόχο σου είναι να μάθει πώ λειτουργούν τα χρήματα, ώστε να τα βάλει να δουλέψουν για εσένα. Ο κ. Ιωσάκη λέει ότι για να είσαι οικονομικά έξυπνος, χρειάζεται να μάθει καλά τα λογιστικά, για τι επενδύσει, για τι αγορέ και για τον νόμο. Οπότε όσο περισσότερο διευρύνεις τι δεξιότητέ σου, τόσο πιο πετυχημένο θα είσαι. Νούμερο 3. Μάθε να πουλά. Στο βιβλίο. Αναφέρει μία περίπτωση ο Κιγιοσάκη, όπου μία κυρία με μεταπτυχιακό στη λογοτεχνία τον ρώτησε πώς μπορεί να γράψει ένα best-seller βιβλίο. Κύριε Κιγιοσάκη, έχω μεταπτυχιακό στην αγγλική λογοτεχνία. Ε, μπορείτε να μου πείτε πώς να γράψω ένα βιβλίο που να γίνει best-seller? Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο πωλήσεων. Πώς είπατε? Είστε σοβαρός κύριε Χιουσάκη. Υπάρχει λόγος που κάποιος λέγεται συγγραφέας ενός best-seller βιβλίου και όχι ενός best-written βιβλίου. Δηλαδή συγγραφέας ενός βιβλίου κορυφαίου σε πωλήσεις και όχι ενός κορυφαία γραμμένου βιβλίου. Το να ξέρετε να πουλάτε δε κυρία μου είναι μια εξαιρετικά σημαντική δεξιότητα αν θέλετε να γίνετε συγγραφέας ενός best-seller, αν θέλετε να πετύχετε. Βγείτε από τη ζώνη άνεσή σας, Εξασκευτείτε στο να πουλάτε και στο να δικτυώνεσαι. Αν δεν το κάνετε, δεν θα μπορέσετε ποτέ να δουλειάσετε τη δική σα επιτυχημένη επιχείρηση ή να πετύχετε σε αυτό που κάνετε. Βγές από τη ζώνη άνεσή σου. Ξεβολέψου. Εξασκήσαι στο να πουλά και στο να δικτυώνεσαι. Αν δεν το κάνει αυτό, δεν θα μπορέσει ποτέ να χτίσει μια επιτυχημένη επιχείρηση, δεν θα μπορέσει ποτέ να χτίσει ένα επιτυχημένο brand. Νούμερο 4. Ο φόβο και η αυτοαμφισβήτηση είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επιτυχία. Η κύρια διαφορά ανάμεσα στου πλούσιου και στου φτωχού είναι το πώ διαχειρίζονται το φόβο. Ο φτωχό μπαμπά παίζει εκ των αποφεύγοντα το ρίσκο. Αυτή όμω η προσέγγιση μπορεί μακροπρόθεσμα να στοιχήσει πολύ περισσότερο. Ο πλούσιο μπαμπά, από την άλλη, έλεγε ότι στον πραγματικό κόσμο δεν είναι οι πιο έξιμοι που ξεχωρίζουν, αλλά οι πιο τολμηροί. Νούμερο 5. Πάντα να σκέφτεσαι σε σχέση με τι ευκαιρίε. Πριν συνεχίσω όμω, θα ήθελα να μιλήσω για λίγο για τον χορηγό του σημερινού μαθήματο. Η αποταμίευση είναι ένα τρόπο να μην ξοδεύει χρήματα, αλλά όχι ένα τρόπο για να κερδίσει χρήματα. Αν είσαι κάποιο ή κάποια που ψάχνει έναν τρόπο να αυξήσει το εισόδημά σου παράλληλα με οτιδήποτε άλλο κάνει, δουλεύοντα μέσω ίντερνετ για τον εαυτό σου, αλλά και σε συνεργασία με μια ομάδα επιτυχημένων επαγγελματιών. Οπότε πρέπει να μιλήσουμε. Μπε στο GreekCoach.gr κάθετο online και δήλωσε συμμετοχή σε μια δωρεάν online ενημέρωση που διοργανώνω. Εκεί θα ακούσει περισσότερα για την ευκαιρία που προτείνουμε και γιατί αυτή η ευκαιρία αποτελεί την ιδανική λύση για το μέσο άνθρωπο σήμερα στο να μπορέσει να δημιουργήσει την οικονομική, χρονική και γεωγραφική του ελευθερία. Μπε στο GreekCoach.gr κάθετο online, δήλωσε συμμετοχή στην online δωρεάν ενημέρωση και θα μιλήσουμε και μετά προσωπικά. Θα βρει το link και στην περιγραφή του βίντεο. Και μιλώντα για επιχειρηματική ευκαιρία, ο κ. Ιωσάκη, λοιπόν λέει να σκέφτεται πάντα σε σχέση με τι ευκαιρίε. Ο πλούσιος μπαμπά απαγόρευε στα παιδιά του να λένε Δεν έχω χρήματα γι' αυτό. Αντί για αυτό του έλεγε να λένε Πώ μπορώ να έχω χρήματα γι' αυτό. Η πρώτη φράση κλειδώνει το μυαλό και δεν το αφήνει να σκεφτεί κάτι άλλο. Η δεύτερη φράση ξεκλειδώνει το μυαλό και ξεκλειδώνει νέε δυνατότητε, ευκαιρίε και όνειρα. Αναγκάζει το μυαλό να ψάξει λύσει. Αυτέ λοιπόν ήταν 5 βασικέ ιδέε από το βιβλίο Πλούσιο Μπαμπά, Φτωχό Μπαμπά, του Ρόμπερ και Ιωσάκη. Και θα ήθελα να μου γράψει στα σχόλια ποιο άλλο βιβλίο έχει διαβάσει που αναφέρεται στα οικονομικά, στη διαχείριση χρημάτων και στην αξιοποίηση ευκαιριών. Γράψω στα σχόλια. Αν σου άρεσε το βίντεο, πάτα like και μοιράσου το με κάποιον που πιστεύει ότι χρειάζεται να γίνει καλύτερο με τα οικονομικά του. Κάνε πράξη στιμερινέ ιδέε, γίνει καλύτερο στα οικονομικά, στα χρήματα. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου.